Te halusitte, te saitte. Me saatiin täyteen kolme tykkäystä ää, tälle videolle. Ja te halusitte Vilkolandiaa. Ja muuten seitet oli tullut. Ja muut. Nyt mulla on Optifine. Optifine. Ja mennään Vilkolandiaan. Okay. Mm, niin seuraa sanottuna Kolandiaa kakkoseen. Ja mä... Mä etin tien ulos ja mä etin mun tien ulos sieltä ja mennään nyt katsomaan asioita. Tosiaan joo, mä etin mun tien. Ja tosiaan joo. Tällainen oli mun edessä. Mä etin siis mun tien ulos öö, luolasta, joka on jossakin. En muista missä, mutta se on kuitenkin iso jos kalli on. Kallio. Mä olisin tällaisen vaan asian. Enkä ole hyvää asioita ja Lentävä blokki Ja kolme Oks säkin golem... Olen no, sanonut, sä olis niitä hengiselle mulla on tässä ihan normaalisti 3D-ovet ah, Sweet dreams, tää on vaikka keltä kun mä sen. Sweet dreamsi hmm. Mä muistan, että noin mä oon 3 d Tässä taivas näyttää tältä. Voi missä se aurinko on? Tossa. Mmm, tota tota tota. Mennään katsomaan taloja nyt. No ok, kyllä mulle kelpaa. Älä työnnä mua, No kyllä mäkin olisin epäkohtelisiin, kun tulisi vaan ja veis mun tavarat. Mä, mä en jätä mitään, mä en teille mitään. Ja mä otan vielä itselle jäsen. Niin. Jaa haluan mennä tänne taloon ja. Oi, nyt se on mun, oiii. Sitten mennään tänne. No niin, no niin. Täältä otetaan matokille ja aika köyhää. Joku aivan onko koskaan käynyt tässä kylässä mutta ei ole käynyt. Tää edelleen käy mun luokkalainen. paikallinen. Katsotaan sitten mitä video katsoo. Enäs minun vakiokatsojani on saanut päättää ainakin osa mun videohommista. Ei, ei täällä ei ei ole. He he he he. Prai ei ole täällä kyllä. Herobrineja ei ole täällä edelleenkään. Vaikka tuossa lukikin, Motted. se on Optifine, koska me Ja mulla on muu tässä asetuksissa. pystyn... ...laittaa täältä seiderit päälle ja se on seus. Mutta en laita niitä, koska se lagaa. Noniin, nyt joku. Kukaan ei voisi väittää, että mä en olisi pomppia. Tää on itse tosi hyvä paikka, asu. Tää on kotoosia, kattokaa nyt tätä. Kyllä täällä voisi asua. Siksi me varmaan rakennetaankin tänne taloon. Ja tää video on tosiaan En espesiaali, joulespessu. Pieni sen tyylinen, eli on nyt survivalin alusta aloittaminen ja mä yritän tällä videolla edistyä Varmasti, koska venu viritän, varmasti edistyn kyllä. Varmasti edistyn. Siis tällähän mä meinasin, että minä en edisty kyllä oikeastaan ikinä missään. Ja realme on kiinni, joten sinne ei pääse. Mm. Mm. Joo. Ja tossa on laava. Kaikki, joka säikät, niin tossa on vuori. Säikätkö? Paina tykkäys tälle videolle, jos sä luulet. Paina tälle videolle tykkäys, jos sä ajattelet, että kun mä menen tähän, mä kuolen. Näet oikeesti, luulet, mä kuolen. Hehehehehehe. Joo, tota. Mm, tässä pitäisi olla kukka. Tullu hieno kukastielle, joo. Sinulla juuri. Ja lentävä lyhtykin sulla. Ja edelleenkään ei Herobraine. Tää on tästä videosta vaan sanon tästä lähdin. Ei Herobrain, ei Herobraine, ei Herobrainia ole olemassa. Nyt josko Herobraini Ja kyllä minä nyt siihen jotenkin uskonut kyllä minä. Siihen... Sen uskon, että siihen voi tässä pelissä on ollut, mutta ei se varmaan nyt enää ole tässä. Koska. Toki on kolme tehdään, niin se on nyt tohon hienompi. Joo. Ei varttina ole tässä pelissä. En mä usko sellaisiin hyppiin. Itse, joka on luullu, että Herobrain on pelissä, mä kerran kerron oikeasti olin pelaamatta semmosen noin kaksi kuukautta. Joskus, kun mä aloitin Minecraftin ja kuulin Herobrainista, niin mä olin pelaamatta kaksi kuukautta. Ja mä luulin, että Herobrain on elämä, sitten mä aina peitin kaikki mun mainit. Kukaan ei tiedä sitä maailmaa. Se nimi oli Esmelandia. Olisipa muuten se maailma vielä. Mä rakensin ensimmäisen itse ensimmäisen talon. Yleensä mä oon talossa. Hehe, mä varastin ne aina. Hehe. Mutta nyt mä en tehtävä olla itse se Herobrain, joka täällä maailmassa on hulluna. Niin muuten. Oletteko vielä hankkinut bottia, vaan? Eli sitä javaa, joka on ilmainen ja... Sulla pitää olla tietenkin tää Minecraftin Java, niistä sä pystyt hankkiin Bot-Javan, ja silloin sä pystyt pelaamaan PetroC-pelaajan kanssa. Niin. Ja joo. Tää näyttää kyllä hienolta. Ja jos joku nyt luulee, että Minecraft on tällaiset nää ruohokuutiot. Tää on mun tekstuuripaketti. Mä käytän miten aikaisesti, ja nyt mä menen täällä hienossa lammessa tarpeellista asioista ehkä no niin, mennään tästä kiiltä tämä en voi ottaa alla mutta tosin tosiaan myös modivideoita niin tietysti 4G1.12 tulee olemaan enemmän kuin 4G1.12 koska mä oon käytnyt 4G1.12 ei yriti käymästä, mutta harmiksi en saanut käymään ja semmos tekis se mieli kyllä vaan mennä jonnekin Luskeiviin Jos sellaista vaan olisi Käyttävällä jotain komentaa Tai täällä ei pysty menettämään Aha Tule tietää en tiedä kun mä tästä mitäs bessuu, mut sen mä tiedän, se missä mä nyt oon. This is my house. Joo, tää on nyt mun talo. Siis kaikki jättimäinen. Mikä tää on? Tää on jätti! Jätti. Mm. <laughs> Joo, tosiaan mulla on tää vanha. Minecraftin legendaarinen musiikkisoundi yeah. Tässä tulee Minef. Minef minef, nef, nef Nef Nef House ah, Muistaa esimerkiksi ruokkalainen Myha I'm a house, house. Okei okay, joo, no niin oikeesti Sitä yritetään ja Kerätään hiilraudat mm, Ja Tää on nyt mun koti me todennäköisesti, todennäköisesti, fuom, todennäköisesti jään asumaan tähän kraatteriin ja teen jotain, koska tämä kraatter on hyvin tarpeeksi lähellä sitä kylää. Ja joo, tästä saattaa tulla myöskin kolmas osa, koska no, olen minä ja minä nyt kuvailen osia. Ja taan, mutta mu muuten mun ensimmäisiä edistysaskeleita ottaa huomioon se ja myöskin mä haluan mennä tonne tonne tulee muu jos jossain kohtaa mulle joku hieno juttu sitten kun mä edistyn ja noihin mä keksin kyllä jotain tai sit mä vaan pulaan tänne jotain muu hienoa. Sitten tunne kun mä ei tarvi käydä kuin tonne niin mä yleetä timanttiin tai tonne Koska ihan varppina täältä pystyy viettimään timanttiin Val. Mulla on hieno jutut täällä. Jaa tosiaan kyllä kyllä kyllä kyllä tuolla minun furnaseni. Joku mulla oikeasti tällä vain vähän. No tehdään siitä hakku. Ootteko te muuten nähneet sitä pro kikkaa? Josta mä kerroin teille viime videolla. Ja sitten mä oon hengos epäonnistui kanssa vähänkin. Jaa tosiaan mä meen nyt hakkaan lisää hiiltä. Mä tarvin. Hetkonemmin. Mä laitoin sen hakuun. Hmm. Miten mä oikeasti voi jukata se hakuun? Miks mä. Krisu. Teiks mä hakkua? Piti mun tehdä se. Mä tein sen, mut se hävis. Kukuu. No oikeesti joo, kiva. Älä leikki mun kanssa, Minecraft enää näin. Nyt mä se kuin joskus viiden vuoden päästä tai joka kattoo, tätä virta huutaa jossain, että krisuus se hakku on maasta maassa, tai huomenna koulussa mä kuulen siitä. It's Iron pick. No muuten, tykätkää jos teillä on joulukalenteri. Mulla nimittäin on joulukalenteri. semmonen Marsin joulukalenteri. Mm, Nyt Äh, suklaata. Niin ku Jos täältä tulee joku Herobrain-urkan takaa, mä, mä Joo tota, mä varmaan rakennan tähän jonkun pienen mm, majan itelle, jos mä asun. No en nyt oikeasti pientä. Kyllä mun tarkoituksena olisi tässä tehdä jotain kehityksellisempää. Kaikki muistaa mun piimetallon. Se oli aivan sikapieni. Ja toinen muuten hauskalta. Tietysti, se on tuossa siksakkia. Tuohon muuten tulee tilaa luku, joka tällä hetkellä on, eiks se oli jotain 53. Auto on 53, kun mä oon tottunut kuule aina joku tuhat miljoonaa, kun kattoo jotain tubetteja. Ei ole varmaan mitään tuhat on. Tää oikeesti tänne tein porotaitakin. Ai että, mä rakastan porotaita. Millä kerroksella mä nyt? Mä olen kerroksella 29. Hetkonennassa, onks mä melkein timanttikerroksella? Huomio, huomio, huomio, huomio. Juuri äsken tässä tajusin, että timanttikerroshan on tällä hetkellä jotain miinuksen puolen koordinaateissa. Ja... Ja tuunkin tiedän siitä, koska olen katsonut Minecraftin uuden malmikartan kokonaan. kyllä tiedän, mikä olet. Mitä susta saa? <tos> Ai niin, tota mä unoin jo. Sorjus mä oon vähän ruosteessa, mä en oo pelannu Minecraftia. PITKÄN AIKAAN Outo on nyt mä oon pelannut Minecraftia pitkään aikaa. Mä oon yleensä tuttunut siitä, että mä oon pelannut tätä peliä vuosiii Ja sitten mä oon pelannut tätä joka päivä <tos> <tos> Mutta sitä on jäänyt vähän pelaamatta Äm, Se... Wolfs Realm vai mikä olikaan Se kinda, kinda, Kindan Realme Jossa me valitin sitä surviin niin sekin on suljettu oli suljettuna yhdessä kohtaa, ja... Ja... Se lopetettiin surullisesti se survivaali, mitä mä kerran pelasin. Se oli hyvä, mä oisin siitä kyllä videota, mutta... Äm, mikä Mikäs siinä? että sitä ei ole, ja... Te saatte nähdä mut huomenna siinä, että se on kauhea, katto päällä. Kyllä. Ja se on mun koti. No kyllä mä teen jonkunlaisen ison talon tähän, että se on joku semmonen jättitalo oikeesti. Siis kiremellesti varmaan jättitalo. Ja tässä tulee niin suuri projekti. Mä varmaan alan kerään kohta värkkejä ja heittäa sitten kaikki katsojat kumminkin tykkäsitte öö, Mä oon kuvannut nyt 14 minuuttia ja tänään saatat olla vielä kolmasosa, jos mä oikein nyt innostun. Ja niin, tykkätkää tästä videosta, jos te ylipäätänsä tykkäätte. Mitä on asia, josta kaikki tykkää? <tuksella> jos te tykkäätte vaikka... No ei kaikki tykkää kyllä siitäkään. Jos sä tykkäätte vaikka... Jos te ette oikeasti tykkää tästä, mä ihmettelen. Painakaa peukku tälle videolle, jos sä tykkäätte rahasta. Se on ainoa se, minkä mä täällä jotain keksin, joten... Jos sä tykkäätte rahasta, painakaa peukku. Raha yes. on aina jees. En se vaan mikä rahaa vaikka dollari, vaikka bitcoin, vaikka euro, vaikka robux, vaikka veebuks. Kyllä tiedän, se on, vaikka en pelaa Fortnite, se on ihan huono peli. Mutta joo. Päinäkää tälle videolle, jos te katsot tosiaan. Öö. Tykkäätte rahasta. Joo. Ja täys tykkäsitte. Ja. Ja joo. Mä tajun, että te kumminkin tykkäätte tästä sarjasta. ja mä tajun myöskin sen, että te voisitte nyt tykätä tästä videosta, ja se auttaa. Kaksi senttiä vuodessa on hyvä summa rahaa. Siis tässä tupesta. Mä tein enemmän sitä enemmän samaa rahaa, mut en mä mikään rahaa, annettu tupet, ja mä, mä ihan teen tätä huvikseni. ettei jonkun hienon clickbait tutsi no en nyt oikeasti, tee mutta hei täyttäisi siitä tykkää sitten jos täältä erää tänne kraatterijuurelle Moikka. joo, jos työtä tässä videossa niin kaikki tässä videossa tilat kokona biis moikka!